Коли мене запитують, яку трасу, точніше, раніше запитували, яку трасу ти хотів би бачити в календарі чемпіонату, поза тими, які є, я Як завжди називав Австрію і Імало. І Австрія для мене завжди номер один була через те, що я пам'ятаю, скільки яскравих гонок було на цій трасі. І коли запитують, яку гонку переглянути, якраз останню 2003 року, обов'язково треба подивитися одна із найкращих гонок тієї епохи, епохи Мантої, Райкіна, Шумахера, коли вони за титул боролися разом. І Австрія дійсно може дати хороше шоу. Це траса, яку викупив Дітрих Матєшець. Для своїх потреб там проводять різні національні формули. Приїздили і молодші чемпіонати, але Формула-1 вперше з 2003 року приїздить до Австрії. Траса, майже нічим, не змінилася від тієї А1 ринг, яка була раніше. Її трішки освіжили. Команда Red Bull точно буде знати про стан асфальту на цій трасі. Вона зможе Краще, я думаю, і швидше підлаштувати гоночні боліди до умов на трасі. Але в цілому для них, як для інших гонящиків чемпіонату і команд, це буде відкрита книга. Траса має чотири довгі прямі, дуже серйозне навантаження на гальма. В цьому контексті вона дуже схожа на Канаду. Можна говорити про проблеми, які спіткали команду Mercedes, проблеми із системою накопичення кінетичної енергії. Вона тісно пов'язана із гальмами. І те, що вона відмовила, і потім почали відмовляти Гальма на боліді Льюіса Хеймела та Ніка Розберга – це е, прямий наслідок. Тож е, можна говорити, що команді Mercedes, е, ну, не знаю, чи це їхня проблема глобальна чи ні, але їм доведеться подумати над цим і в Австрії. Тактика на гонку буде схожа, ніж як і в Канаді. Тут буде гума суперсофта-софт, -софт, тут буде швидше все два підстопи, е, тут доволі довгий пітлейн, тож команди швидше підуть на два піти, аніж на три. І... Головне, що тут будуть дві зони ДРС, вони будуть розділені на першій прямій, на третій прямій. Тож має бути багато обгонів. Вітіскоп спортивне відео.